يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ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 وكل ضلاله في النار اما بعد فما اسرع الناس الى البدع القوليه والعمليه واعظم من ذلك ان تكون المسارعه الى البدع الاعتقاديه عياذا بالله وعندما يتدرج عوام الناس في البدع تاره تكون بدعهم في باب العبادات وتارة تكون بدعهم في باب الاعتقادات عندئذ يعم الناس الشر من جميع جوانبه وتكون السنة بدعة وتكون البدعة هي السنة ويصبح حالة إذن المعروف هو المنكر والمنكر هو المعروف عند ذلك يغيب التنازع في الخلاف إلى الكتاب والسنة ويضمحل العمل بما جاء في كتاب ربنا ويضمحل العمل كذلك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبما أننا صرنا إلى هذا الزمان الذي يبعد عن القرون الخيرية بأكثر من ألف عام فإننا نرى كلما مر الزمان كثرة البدع وكثرة دعاة البدع وكثرة العاملين بالبدع وبالجانب الآخر نرى قلة العاملين بكتاب الله وسنة رسول الله ونرى قلة الداعين إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعندما ننظر إلى مثل هذا المقام الذي يقف فيه الداعي مخاطبا عوام المسلمين وخواصهم في أمر من الأمور التي تتعلق بدينهم في مسألة عبادية أو في مسألة اعتقادية أو في مسألة تتعلق بأمور القلوب وما فيها من أدواء فإننا نرى في هذا الخطيب القدوة التي ينبغي أن يستمع إليه وأن ينصت إليه، وعندما يتبدل أحوال هؤلاء الخطباء، ويصبح الواحد منهم داعيا إلى البدعة، وداعيا إلى هوى نفسه، وعندما تعلو الكلمات التي تخاطب بها الجماهير، بقصد إزاحتهم وتبعيدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ يكون هؤلاء الخطباء هم المقصودون والمعنيون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه ومهما يكن فقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب بالدرة المخصصة والمشبهه من الرجبيين الذين يخصصون شهر رجب بعبادات لم تأت في كتاب أو سنة بعينها وكذلك كان يضرب المشبهة يضربهم بدرته الذين يشبهون رجبا برمضان وهذا الاعتقاد للأسف الشديد يا عباد الله صار كثير من الناس يعتقدونه يعتقدون في شهر رجب أن له من الفضائل والمثوبات كما لشهر رمضان من الفضائل والمثوبات وهذا الاعتقاد اعتقاد خاطئ وللآسف الشديد كثير من المنتسبين إلى الشريعة الإسلامية من الأكاديميين والمتفيهقين وغيرهم إنما يستحسنون ويبتعدون كثيرا عن العمل بالكتاب والسنة ولذلك إذا رأى الناس بمجموعهم أمرا قد اعتادوا عليه ولم يكن هناك داع الى الله على بصيرة، بل كان الداعي ساعة إذ يدعوهم الى ما ألفوه وما اعتادوا عليه، عندئذ يصبح المعروف منكرا والمنكر معروف ولا يُعمل بسنة ولا ولا بكتاب عندئذ، وهذا هو الشائع والذائع والمعروف والمعهود منذ أزمنة بعيدة. ان الصادقين الناصحين المهتدين هم القله القليله في الناس وان المتبعين لاهوائهم الداعين الى الله تبارك وتعالى على غير بصيره هم الاكثريه الذين ينشرون في الناس كلما هب ودب ويذيعون فيهم كل ضعيف وموضوع في دين الله تبارك وتعالى ومهما يكن، فحال المخصصة والمشبهة هو مثل حالنا اليوم الذين يخصصون شهر رجب بجملة من العبادات من صيام وقيام ويعتقدون في ذلك الفضائل التي لم تأتي في كتاب أو سنة وكذلك يشبهون شهر رجب برمضان في صيامه وقيامه وإنما أخذ هذا الاعتقاد الباطل واستند هذا الاعتقاد الباطل على حديث صحيح لم يصيب في فهمه الا وهو قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان الا وهو شهر شعبان الذي كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحب ان يصوم فيه ابتغاء ان يري ربه تبارك وتعالى العمل بالسنه والاجتهاد في الطاعه فكان يحب صيامه لان الصيام ترفع يرفع هذا العمل الى رب العالمين ويضاعف فيه الثواب الى ما يشاء تبارك وتعالى فاخذ الناس من هذا الحديث أن رجبا شهر معظم وأن رمضان كذلك شهر معظم فكما تكون العبادات في شهر رمضان فكذلك تنقل هذه العبادات بمجموعها من صيام من قيام من صدقة من تلاوة إلى ما يكون في شهر رجب فيشتغل الناس بالعبادة بما كانوا يفعلونه في شهر رمضان ولذلك كان عمر رضي الله عنه يضرب أكف الناس في رجب لاعتقادهم فريضة صيام رجب أو اعتقادهم سنية صيام رجب أو اعتقادهم فضل وثواب الصيام في شهر رجب وشهر رجب كما عرفتم في الخطبة الماضية أنه شهر يعظم فيه الظلم غاية التعظيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وأنه من كانت عادته الصيام المسنون كصيام الاثنين والخميس فبإمكانه أن يصوم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وعملا بالسنة المحمديه لكن كثيرا من الناس يوقعون عباداتهم وتصرفاتهم على خلاف السنة ولذلك بين العلماء أن شهر رجب لا يختص بأي عبادة عن غيره من الشهور التي لم يرد نص في تفضيلها أو سنيتها ومن هذه البدع المنتشرة في كثير من ربوع الديار ألا وهي بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج الكل يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة وما فوقها وكلمه ربه تبارك وتعالى ووقعت جملة من المشاهدات العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم فرأى الأنبياء والمرسلين ورأى ما رأى من جملة الشواهد الباهرة الدالة على صدق رسالته وقوة حجته وأنه الرسول الخاتم الذي ينبغي أن يتبع والذي ينبغي أن يؤمن به وأن يؤمن بكل ما جاء عنه وما جاء على لسانه من سنة قولية أو سنة فعلية أو شوهد ما شوهد من تصرفاته وأحواله أو تقريراته النبوية كل ذلك مما ينبغي ان يصدق فيه وان يتبع فيه وان يهتدى بهديه صلوات الله وسلامه عليه الا ان كثيرا من الناس قد وقع بينهم الاختلاف في الزمان الذي وقعت فيه ليله الاسراء والمعراج فتضاربت الاقوال ما بين قائل انها قد كانت في ربيع وما بين قائل أنها كانت في رجب وهو أضعف الأقوال، وما بين قائل ثالث إلى عشرة من الأقوال، وكل ذلك نفهم منه أن هذه الليلة ليلة لم تعظم في الشريعة الإسلامية، وإنما الذي ينبغي أن نستفيد منه أن نأخذ العبر والعظات التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليل وما هي الفوائد التي ينبغي أن تستقى من هذه الحادثة ومن هذه الواقعة العظيمة فكثير من الناس يعتقدون أن في شهر رجب قد كانت جملة من الحوادث العظيمة والوقائع الكبيرة وهذا أمر لم يثبت ولذلك يا عباد الله كانت كلمة العلماء واحدة في هذا الباب من ذلك قول من قال من العلماء أنه لم يثبت أن الإسراء والمعراج كان في رجب وما أخذ الناس ما أخذوه من اعتقاد أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في ليلة السابع والعشرين من رجب إلا لتشبههم بشهر رمضان وما فيه من ليلة القدر فكما عظموا ليلة القدر عظموا ليلة الإسراء والمعراج بغير دليل من كتاب وسنة ولذلك المسلم الحصيف الذي ينبغي عليه أن يتعبد ربه تبارك وتعالى بما شرع يتفحص هل ثبتت الأخبار هل ثبتت الأحاديث هل حُدِّد هذا التاريخ بعينه أم أن ذلك مما تنازع الناس فيه وعند التنازع ما العمل وكيف يكون المسلم حال التنازع وحال الخلاف إن المسلم الذي يتفقه في دين الله تبارك وتعالى يعرف غاية المعرفة أن الله تبارك وتعالى لا يتقبل عبادة من أي مخلوق إلا إذا كانت هذه العبادة بإخلاص ومتابعة، فإذا كان العبد شديد الإخلاص، شديد التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولم تكن أفعاله التي يتقرب بها، ولم تكن أقواله التي يتقرب بها، واقعة موقع الهدي النبوي، كانت هذه العبادة إلى ضعف وإلى بطلان وإلى خسران وعندما ننظر إلى كلام العلماء في مسألة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج فإنهم يقولون إننا نؤمن وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإسراء والمعراج واقعة شريفة مباركة تدل. دلالةً واضحةً على معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله تبارك وتعالى اصطفاه من بين الناس للرسالة الخاتمة الرسالة العظيمة التي ينبغي على العالمين من ذكر وانثى وعلى العالمين من, من إنس وجن أن يؤمنوا بها أن يؤمنوا بما جاء من القرآن العظيم وأن يؤمنوا بما جاء من التشريع الرباني على اللسان النبوي صلوات الله وسلامه عليه وعندما ننظر إلى قرب الناس وبعدهم عن حادثة الإسراء والمعراج وما فيها من البراهين فإننا نجد الناس بعيدين إلا من رحم الله عما جاء في هذه الحادثة فإما كان في هذه الحادثة وقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يذهب إلى ربه تبارك وتعالى سائلا إياه أن يخفف عنهم ما افترضه عليهم من الصلوات الخمس إلى أن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة ومع ذلك أين المسلمون الذين يقيمون هذه الصلوات يقيمونها القيام الأمثل ويتعبدون بها ربهم تبارك وتعالى التعبد الأكمل فيقيمون أركانه ويأتون بواجباته وشروطها ويطبقون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فيها أين هؤلاء الذين يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة أين هؤلاء؟ الذين يخاطبهم رب العالمين بقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذور البيت إننا نجد هؤلاء وما أكثرهم في الطبقات والشوارع ما بين بائع وما بين مشتر وما بين متجول وما بين لاه وما بين عاكف على معصيه وللأسف الشديد هؤلاء يطالبون في كل شهر في كل عام وبالاخص في شهر رجب يطالبون بالاحتفال يطالبون بالفرح يطالبون باظهار السرور على اي وجه بلا وجه وانما يطالبون كذلك وما اكثر الناس الذين يقعون في البدع والتصرفات الخاطئه نتيجه لبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى فاكثر هؤلاء الذين يحتفلون بل منهم من يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى والاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، ويقع كثير ويقع كثير من هؤلاء في المدائح البدعية التي يوصلون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام الألوهية، ومهما يكن فالواجب على الناس كل الناس. أن يعودوا إلى ربهم تبارك وتعالى وأن يتعرفوا على دينهم وأن يصححوا ما عندهم من مفاهيم خاطئة نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا أقول هذا وأستغفر الله لي ولك الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاذا تقرر ان الاحتسال بليله السابع والعشرين من رجب لم يثبت تاريخها ولم يثبت فيها فضل ولا ثواب ولا تشريع فالواجب على المسلمين عندئذ أن يتوجهوا إلى ربهم تبارك وتعالى في كل زمان من أزمنتهم وفي كل وقت من أيام حياتهم إلى سؤال الله تبارك وتعالى أن يصلح أهوأ أحوالهم وأن يهديهم سواء السبيل وأن يجعلهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الصحابة الكرام تعرفون منزلتهم ومكانتهم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ومع ذلك لم يرد عن واحد منهم مع ما تعرفتم عليه ومع ما عرفتموه من اسبقيتهم ومن فضلهم في الدين والعلم والفهم لم يرد عن واحد منهم انه كان في ليله السابع والعشرين من رجب يحتفل بليله السابع والعشرين من رجب على انها ليله الاسراء والمعراج، وانما كانت ايام رجب تمضي عليهم من كانت عنده مشغله بصيام الاثنين والخميس فانه يندمج في الصيام من كانت عنده صدقه يعطيها في كل شهر ويوقعها في شهر رجب فانه يتصدق من كانت عادته التلاوه للقران الكريم فانه يتلو ايات الذكر الحكيم لا يخص يوما عن يوم من ايام رجب بعباده بعينها ولا يعتقد ان هذا العمل انما هو بنيه رجب فهذا فهذه من النوايا التي قد تحبط الأعمال عند الله تبارك وتعالى ومع ذلك لم يرد عنهم هذا الاحتفال وكذلك لم يشاهدوه من الرسول صلى الله عليه وسلم وتأملوا في هذه الحادث أن رجلا وهو الرسول المعظم صلوات الله وسلامه عليه قد وقعت له هذه الحادث. ومع ذلك لما أسري به صلوات الله وسلامه عليه وخاطب قومه بمثل هذه الحادثة وما فيها من الصدق في الإيمان وما فيها من القوة في توحيد الله تبارك وتعالى ما آمن بهذه الحادثة إلا أبو بكر فقال إننا نؤمن بهذا الرسول فيما يتكلم به وفيما يتلوه من قرآن فما بالنا لا نؤمن به فيما جاء به من السماء الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه كما يخاطبه ربه تبارك وتعالى بواسطة جبريل وقد عرض عليه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن في شهر رمضان مرتين دلالة على تعظيم القرآن وتعظيم العمل بالقرآن وكذلك في ليلة الإسراء والمعراج رأى جملة من الشواهد التي إن دلت فإنما تدل على عظمة هذا الرسول وما جاء به صلوات الله وسلامه عليه وإننا إذا تكلمنا على ما شاهده الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه فإننا نجده قد شاهد ما شاهد من أهل الجنة وما فيهم وما هم فيه من النعيم وشاهد الكثير من أهل النيران وما هم عليه من العذاب والعقاب وشاهد هؤلاء الذين يأكلون الربا وشاهد هؤلاء الذين يغتابون الناس وشاهد هؤلاء الذين يدعون إلى العمل بغير الكتاب والسنة وشاهد هؤلاء الذين يتركون الصلاه وشاهد هؤلاء الذين يخونون الامانه وشاهد هؤلاء الذين يذنون والذين يرتكبون الفواحش وشاهد كل ذلك وكثير من الناس لا يعرفون عن هذه المشاهدات النبويه شيئا وانما غايه معرفتهم التحريف والتشبيه والتخصيص ونسأل الله رب العالمين أن يهدي ضال المسلمين وأن يتوب علينا أجمعين ربنا اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين ارزقنا الفقه في الدين اللهم ارزقنا الفقه في الدين بلغنا شهر رمضان في عافيه اللهم اعنا على قيام وصيام شهر رمضان اعنا على قيام وصيام شهر رمضان اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم علمنا منه جهلنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اجعلنا من العاملين بكتابك وسنة نبيك وفقوا ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين